E mai rarefiată, mai există, dar mulți au perceput treaba asta, mulți au priceput-o, au perceput-o, au încercat să o rupă. Parțial, deci, pe măsură total. ce fiecare din noi, individual, se deconectează, asta, dacă facem asta, da, este mai mult seama. de procent, Ajungem la un procent de 90% de eliberare. Deci, asta cu neamul, cu și să știi că e o chestie foarte adâncă. Din cauza reîncarnărilor pe planetă. Asta e și ceea asta e ce, ce, a, ce a creat ne leagă cel mai mult. Deci, se, deci trebuie să se lucreze foarte mult pe treaba asta, foarte mult, mai mult decât pe interferări și pe. Asta este o parte a Matrixului ului care e creată prin noi, dar susținută de noi într-un mod masiv, masiv, masiv. Pentru că neam, eu am simțit și, și, și și am simțit și eu și, și simt, nu mai simt acum, deci de o perioadă nu mai simt, dar am simțit foarte grea legătura asta cu neamurile. Eu nu m-am simțit niciodată ca parțin lor, dar am simțit-o foarte grea, foarte densă, foarte grea. Și nu am putut să scap de ea niciodată. Ori asta este ceva ce vine, să știi că și pământul are... Are... Etapele lui a mai fost planeta asta. Și a mai, a mai, e ca o reîncarnare a Pământului. Deci asta mm. e o reîncarnare. Pământul ăsta s-a reîncarnat într-o planetă Pământ. El are în spate multe, de multe, multe încarnări. Și toate au fost mai ușoare. Aici a ajuns la o încarnare de ciclu, de, de încheiere de ciclu, mm -hmm. terminală. Dar este, este o reîncarnare... Este o reîncarnare finală, adică în momentul în care, în care el, el, el, aici are loc o transformare, deci ce vor ei să mai facă un alt pământ, că ei mai vor să mute planeta cu totul, să lase în urmă vechiul pământ care rămâne așa ca o palidă amintire a pământului care a fost, E ca și la neamuri, e ca și noi când evoluăm din neam în neam și preluăm. Așa da. a preluat și pământul din, mm. din, din ceea ce simte el că e entitate vie, pământul. E ca și noi, el a luat decizia de a fi planetă. Da. Este, o, este o esență divină, pământul. Și el a preluat la fel ca și noi, infinitate, da, da. și a preluat la fel și a ajuns în, în stadiul ăsta datorită lor. Și ce vedem noi, nu, e prea puțin, e prea puțin din ce, din cât sunt, sunt o infinitate de ca și o infinitate de, de a exista. Deci da. de modalități de a exista, adică noi putem exista. O infinitate de modalități. Eu, da. efectiv, eu acum călătoresc în, da, da. în spațiu, deci eu nu, nu, nu, nu, nu mă percep ca fiind ceva. E, Așa e. e o energie, înțelegi? Sunt o energie. Mm -hmm. Eu nu, nu văd asta dintr-un loc anume. Știu. E, iar biblioteca, ca și că nu, nu e ceea ce... Nu e ceea ce vor să ne ducă în eroare cu biblioteca. Tu ești conștiința. Exact. E conștiință care exact. vede și percepe toate informațiile astea la nivelul e ăla, este universal. Este eternă. Eu nu dispar niciodată. Deci nu... Doar, doar decizia pe care o, o luăm este diferită. Ce vrem să experimentăm. Da. Sau ce și credem că vrem. Și pe care <laughs> poți să le experimentezi. <laughs> Vai, astăzi, e frumos, Fantastic. da. Da, dar Pământul ți am spus, acum se eliberează și el, deci el este și el la ultima fază. Și nu e adevărat că nu e adevărat, Teodora, că vor rămâne oameni care, esențe, mm. care, care vor rămâne în plasa lor, pentru că și ei vor dispărea. Da. Teodora, da, va fi ceva extraordinar. Nu știu cum se va întâmpla. Cam cât cred că va dura în alte reștri? Zboară informația 70 uh -huh. Nu o pot să o localizez. Da. Nu pot localiza. Așa e. foarte volatil. Nu mai e, dar nu mai e mult. Nu mai e mulți și să știi că nu vor rămâne esențe divine, conștiințe divine. Pentru că, pentru că și ele evoluează, deci nu vor rămâne, că ei zic că rămân în plasa lor, nu rămâne nicio plasă. În Matrix spărea. te refer că nu vor rămâne? Păi nu mai e Sau unde nu vor rămâne? -o să, nu mai Nu știu dacă Nu știu dacă mai există matrix eu am avut conștientizarea asta de curând, că de fapt matrix-ul îl susținem noi, noi îl hrănim. Da, dar nu cred că mai există, uite, nu primesc informația, nu am, nu simt că ar mai exista în altă parte. În momentul parte, asta în sau momentul în, altă asta, în altă parte? În altă parte, un alt uh -huh. matrix. De ce e atât de concentrată treaba aici? Mhm. Uh -huh. Aproape toți s-au adunat aici, dar știi că și ei, nu că dispar, și ei se, se transformă. Uh -huh. Nu știu, e ceva care... e Nu pot să definez pentru că nu, nu, nu pot să spun că sunt într-o parte a Universului sau mai sunt alte galaxii sau... Nu. e spun ce se întâmplă aici, dar... Da. În rest, nu mai sunt alte metrixuri, nu, nu mai sunt create. Și nici nu vor mai se vor mai crea. De ce nu se vor mai este crea? Este o expansiune? Pentru că ei, toți, toate entitățile astea, se, da, n-au conștiință, nu au suflet, dar ei, ei se transformă, dispar. Deci ei nu, ei ca o reciclare. Ei nu au. Nu-și mai mențin, uh -huh. um, nu se mai susțin pe aceleași piloane, frecvențe. frecvențe, înțelegi? Ei nu mai au cum să facă treaba asta, da. dar e și spre binele lor, pentru că le va fi mult mai bine. Deci e ca un fel de evoluție. Da, da, da, da, da. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, dar ce au făcut acum, până acum, nu vor mai face. Mhm. Uh -huh ca și cei care zic că mai rămân pe planetă și vor, vor fi în fibrații joase și nu, nici ei da. nu vor mai fi așa și ei vor fi pe un pas un pas mai înalt în evoluție. Deci e o transformare pe toate e o transformare planurile. pe toate planurile și în tot Universul. Deci este e o infuzie, nu știu, da. este o schimbare. Da, eu înțeleg perfect ce spui și percep nu același să lucru. N-am cuvinte, deci Știu. Nu, e foarte greu. Da, e foarte greu să, să spun ce -și se întâmplă. De deci, ce efectiv? Dar este uh, minunat. E vorba despre benzi frecvenționale de existență da, și da, pe măsură da. ce se schimbă frecvența, Da, cele negative uh, se ei se Nu mai au cum să fie, astea se dispar, da. se topesc, deci nu mai pot fi, nu mai pot fi create. Uh -huh. Este benzi, de vibrații joase. Uh, pentru că nu mai sunt necesare. Uh -huh. Nu mai sunt necesare. Acum ac îmi dau seama că am informație din, din, din Univers, pentru că mintea mea, deci totul s-a expandat. S-a deci deschis. S-a deschis și cum să spun, sunt una și cu acele da. ființe, dacă îmi da. amintesc prima mea sesiune. Deci, parcă am văzut acele ființe pline de iubire, deci, care, de fapt, există și nu există, cum să spun. Deci, sunt <laughs> <laughs> și care m-au ajutat să-mi dau seama că aveam acolo un, un stick, cum ai spus tu, uh -huh. o, o piatră. Uh, ca un stick de informații ca o bază de date, toți avem, toți da. avem stickul ăsta, deci toți ne naștem cu informațiile astea totale. E în noi. Da, da, da, da. Deci nu mai e necesar să creăm. Implant, nu nu ca e ca un implant, nu e necesar să creăm e. negativ, pozitiv, benz, deci totul va fi nu știu, și cu corpul ăsta se va întâmpla ceva, deci este. E ceva care merge cu noi, dar sub o formă nouă, nouă diafană, sub o formă că parcă suntem una cu el, adică totul se integrează, devine compact, devine, devii, devii, devii tu, devii o ființă stabilă, mm -hmm. esență stabilă, nu știu cum să spun. Da. E foarte important, da, e foarte important. Și atunci, care ar trebui, sau cum vezi tu că ar trebui să fie atitudinea noastră față de ființele astea care se chinuie să ne, să ne mențină, să ne folosească? Cum ar trebui să ne purtăm să... cu ele? Cum ar trebui să ne raportăm? În primul mai? rând să ne raportăm detașat. Prin detașare, dar uh, prin observare. De detașați, să le observăm și să eliminăm, în primul rând, nu de la frica și teama că putem cădea, adică putem cădea energetic, putem uh -huh. ajunge, uh, pentru că nu ele ne transmit treaba asta. Uh, noi ne transmitem. Treaba da. asta. Ele sunt ca o glindă. Deci uh -huh. ele efectiv cre sunt create într-un fel de noi. Da, am experimentat destul, da. dar cum sunt o infinitate de lucruri de experimentat, asta face parte din un experiment amplu <laughs> pe care l-am ales. Noi, ființele, esențele de lumină, ființele cu conștiință. Da, până la urmă totul este energie, absolut tot ce există. Exact. Că exact. toți provenim din aceeași... Nici măcar nu-mi vine să zic sursă, după aia intră Da, nu, <laughs> um, nu există o sursă esență, ca zic așa, energetică. ci este peste tot. Exact. E, peste tot. Iar ce-am creat, am creat lucruri interesante, frumoase. Și trebuie să ne asumăm de da. ce am creat și toate alegerile facem, pe care le facem. Să nu mai putem să, să arătăm cu degetul. Cu, spre nu, final. De multe ori am, am avut conștientizarea asta că toți monștrii ăștia spre care arătăm cu degetul și care ne plângem că ne chinuie de fapt că noi i-am creat și că da. ei nu fac decât să să se folosească de tot ce au ca să supraviețească, exact ca orice altă ființă. Tocmai de aceea și tehnologia lor spune că e avansată, dar de creată tot de noi. Da, e ceva foarte complex și greu de definit. Greu așa, de cu, definit, cu da. Cu da. minte umană. Da, da, da. așa este. Da, e frumos, într-adevăr. Și mă bucur că tu îmi confirmi <gânt> asta e ce -am lucruri pe care le-am perceput și eu. Spațiu tot devine curat și liber. Da. Dar apoi, în, în arborele genealogic, cine mai are programele astea, e treaba lor. E uh -huh. fix la alegerea lor. Tot ce poți tu să faci este să-i lași pe toți în acest uh -huh. moment în care tu faci asta. Să-i lași să vadă ce faci. Uh -huh. Să te privească și să primească să toate informațiile toate informații, pe care le-ai primit da. și de care dispui, toate metodele pe care le, le știi și le-ai aplicat. Trimite-le în tot arborele genealogic acum și apoi nu mai depinde de tine, pentru că fiecare are fix tot atâtea capacități ca și mine, ca și tine, ca și mine... Nu e unul mai prejos și unul mai presus. E strict, strict legat de propriile Dar noi alegeri. Să ne ajutorați sau. Că... Da. <coughs> sau chiar simt. și ei cred că sunt ne ajutorați și prin da. a sării, să rezolvăm problemele în jurul lor sau să preluăm greutățile de neam și problemele din neam, crezând că așa ajutăm da. și de că ne sacrificăm noi. Da. Nu facem decât nu. un mare de serviciu, și noușilor, pentru ei că doar perpetuăm uh -huh. trauma da, și suferința, da. și programul. E trebuie să devină conștienți că trebuie să lucreze cu ei și să, să, să integreze informațiile mele dacă, dacă vor. Dacă nu, fiecare e liber să experimenteze absolut tot ce își dorește. Da. Mai mult sau mai puțin conștient, ca alegere, dar asta e, de repet, noi problema noastră.